תסתכלו על מרימי המשקולות. זה שמימין מרים את המשקולות שלו יותר מהר, אבל שניהם עושים את אותה עבודה. אני יכול להגיד זאת כי העבודה היא כמות האנרגיה המעוברת. במילים יותר פשוטות, ככה אני אוהב להסתכל על זה, העבודה שווה לכמות האנרגיה הנמסרת או הנלקחת ממשהו. שניהם עושים למวยקולות שלהם את אותה כמות של אנרגיה פוטנציאלית. שנשאים מרימים אותן בשני מטר ומ masses של שתי נשות 100 קילוגרם שמצילים תנטונים מעל בהנצחת האנרגיה פוטנציאלית הגידדתית מקבלים שהעבודה של שניהם היא 1960 ג'אול אבל משכולן שמיימים מרימים אותן מהר יותר הם דרך להבדיל בין מה שהוא עושה לבין מה שהוא עושה במשכולן האיטי יותר בפיזיקה אנחנו יכולים להבדיל בין הפעולות שלהם על ידי המושג הספק power האספקט מודד את הקצב שבו המשקולנים, לדוגמה, או מנוע אה, שמכונית, עובדים. ליתר דיוק, האספקט מוגדר כעבודה הנעשית חלקי הזמן בו העבודה נעשתה. אמרנו ששני המשקולנים עושים עבודה שווה ל-1960 ג'אול. המשקולן מצד ימין לוקח שנייה אחת להרים את המשקולות, בידול המשקולן הזמני לוקח שלוש שניות להרים את המשקולות. כשנציב את הזמנים האלה בהגדרה של אספק, נמצא שהאספק מופק על ידי משקולה מצד ימין, בעת הרמת המשקולות הוא 1960 לשנייה, ואילו אספק מופק על ידי משקולה משמאל, בעת הרמת המשקולות 653 ג'או לשנייה. ג'או לשנייה נקרא וט. השם המאנדס הסקוטי, ג'יימס וט. הסמלים וט באות דאבלי. נסתכל על דוגמה נוספת. נגיד שמכונית בת 1000 קילוגרם מתחילה ממנוחה ולוקח לה 2 שניות להגיע למהירות של 5 מטר לשנייה. ניתן למצוא את האספק המופק על ידי המנוע על ידי העבודה שנסתר חלקי הזמן שלקח לעשות את העבודה. כדי למצוא את העבודה שהמנוע של המכונית עשה עלינו לחשב כמה אנרגיה נמסרה על המכונית. במקרה זה נמסרה למכונית אנרגיה קינטית וזקח שתי שניות למסור את האנרגיה הזאת. אם נציב את דרכי המסה והמהירות, שלמנו שלמנוע יש אספק מופק של 6250W. כדאי להבהיר שמה שמצאנו זה האספק המופק הממוצע, כי לקחנו את העבודה הכוללת שנעשתה בטווח זמן מסוים. אם היינו לוקחים טווחי זמן קצרים יותר ויותר, היינו מתקרבים יותר לאספק מופק בזמן נתון. ואם היינו לוקחים זמן היינו מוצאים את הספק המופק בנקודת זמן מסוימת קוראים לזה אספק רגעי כשעוסקים בטווחים אינפיניטיסימליים דרשת שימוש בחשבון דיפרנציאלי אך קיימות דרכים למציאת הספקים רגעיים בלי שימוש בחשבון דיפרנציאלי נגיד שאנו מסתכלים על מכונית שהמנוע שלה הספק אספק רגעי של 6250 וט בכל רגע מכיוון שהאספק הרגעי קבוע האספק הממוצע שווה לאספק הרגעי. שווה ל-6,240 וט. במילים אחרות, האספק הממוצע בכל כתבר הזמן שווה לאספק הרגעי בכל רגע. זאת אומרת שהעבודה, חלקי הזמן, נותנת גם את האספק הממוצע וגם את האספק הרגעי במקרה הזה. נגיד שאין לכם מזל והאספק הרגעי השתנה בזמן שהמכונית התקדמה, כך ניתן למצוא את אני יודעים שהספק שווה לעבודה חלקי זמן אנחנו יכולים לנסות להציב נתונים בנוסחת העבודה שהיא FD, cos theta ואז לחלק בזמן שימו לב שיש לנו עכשיו מרחק חלקי זמן בנוסחה נבודד את המרחק חלקי הזמן מרחק חלקי זמן זה מהירות אני יכול d חלקי t בנוסחה הזאת אם מציבים את של המכונית בזמן מסוים נקבלים את ה-SI-SPEC המופק על ידי כוח של המנוע באותו זמן לסיכום כדי למצוא את ה-SI-SPEC המופק על ידי כוח מסוים, יש להציב את הכוח המופעל על הגוף בזמן מסוים להכפיל במהירות של הגוף באותו זמן ואז להכפיל בקוסינוס צ' אך ייזהרו צ' אינה זווית כלשהי צ' היא הזווית בין הכוח המופעל על הגוף לבין המהירות של הגוף במקרים רבים הכוח הוא באותו כיוון כמו המהירות כלומר שהזווית בין הכוח למהירות هي 0 נקבעת שקוסינוס 0 שווה 1 לא ממש צריך את הקוסינוס בנוסחה ומה שנותר הוא שהאספק הרגעי הוא הכוח כפול המהירות בסדר מה המשמעות של אספק? אספק הוא הקצב בו עבודה נסק. אספק ממוצע הוא העבודה שנעשתה. חלקי טווח הזמן בו העבודה נעשתה. מה המשמעות של אספק ריגי? אספק ריגי הוא אספק המופק על ידי כוח ברגע מסוים בזמן.